Maka bermulalah pengembaraan aku bersama James di dalam dunia ni Oh lupa ada lagi seorang Syirah nama dia Di dunia yang penuh berwarna-warni ini Tak terperi Perasaan yang aku rasai Bagai tumbuh-bubu Ngak kembang pagi hari Hidup ini bagaikan kacang dalam balangnya tak terjangka Tak tahu mana paling sempurna Lalu pilihlah semua Kembara ini menuju destinasi yang merentas dunia Di empat suasana Jadi dirimu tak perlukan acuan menjadi yang lain Kerana kita akan tempuhi dan kongsi bersama Rahsia yang tersimpan di dunia ini ini akan dirungkai lagi Siap sedia dengan senjata Ayunkan hingga ketitisan terakhir Bulan sapi di akasah yang indah Oh meriah suasana Ayu mulakan langkah kita bersama ke sana Dengan iringan senyuman Dan lihatlah balak yang penuh dengan kaca, Oh kaca kegembiraan Kali ini kami bermula di satu perkampungan Kampung yang terletak di tengah-tengah hutan James yang jumpa tempat ni dulu Jadi aku ikut je lah Dekat kampung ni ada wood temple Jadi kami pun explore lah Temple macam biasalah Mesti ada trap kan Kami clear kan semua trap tu Lepas tu kami loot chest. Memang terbaik. Ini adalah diamond yang paling laju sekali aku pernah jumpa. Easy. James dah buat keputusan nak tinggal sini. Aku ikut jelah. Shirah pula dia nak tumpang dulu katanya. Malam tu kita orang lepak dekat lubang sementara James sambil lawan Enderman. Siap dapat Endpearl lagi. Woo! Keesokan harinya aku pun mulalah explore. Nak tengok apa yang ada dalam dunia Minecraft ni. Tengah-tengah explore tu jumpa pula chest bawah pokok. Aku tak tahu pula tu mimik Sekali ambil kau kena kejar dengan Chess berhantu Pedih oh Eh bukan ini mimik gila James tolong Berlatang berlatang Jem Jem Jem Bagaimana kau? Aku ada sini Tentu belakang tu ada loop baik tu kalau mimik Nasib baik James berjaya trapkan binatang tu dalam bot Lepas tu aku boleh pula pergi lepaskan balik. Korbannya adalah Syirah lah siapa lagi. Tapi dia berjaya juga bunuh mimik tu. Tempat ni best juga. Aku jumpa beruang. Bunuh untuk dapatkan leather. Lepas tu ada penguin dengan sugar cane. Aku ambil sugar cane tu buat-bawa -bawa balik tanam. Explore punya Explore. Kita orang jumpa deep slate cave yang cukup-cukup besar. Adalah oar oh, sikit dalam tu. Kita orang jumpa juga zombie spawner. Memang berasak baik betul lah. Mungkin aku boleh kembali untuk jadikan tempat ni sebagai kawasan mining aku Masing-masing dah penat Jadi kita orang balik ke rumah Dan simpan semua hasil pengembaraan setiap sorang Aku gunakan leather yang aku baru dapat untuk craft backpack cap ayam Ok lah boleh tambah kapasiti sikit kan Masa untuk memulakan kerja penanaman Kali ni aku tanam sweet berries Sebab itu antara benda yang aku jumpa dulu Wheat mesti wajiblah nak tanam Ini penting kot Sugar cane yang aku dapat hari tu pun aku tanam Lepas tu eh. ada pula eh. Mimik sebo eh. Nak menggorak Syirah pulak <laughs> eh. eh. eh. eh. eh. uh -huh. Aku cuba defend Sekali mati kena gigit Macam biasa James settle kan Sebab dia memang hero pun kan Mimik tu drop mata Jet Safety kai. Aku sambung explore Sambil-sambil cari Witch Sim untuk farm aku Sekali terjumpa Kawasan skuad labu Banyak gila labu eh Aku buat baliklah untuk apa? Tak guna pulak aku saja buat balik. Sebab banyak kembali ke base, tempat sweet berry aku dah mula meriah. Tapi pedih betul bila nak harvest tu asyik terkena je duri dia. Aku siap mati lagi, teruk betul boleh mati dengan berry kan? Dan Shira pun datang dengan ideanya. Dia cakap, "Masa Shira dekat dunia lain, Shira letak slab atas sweet berry, jadi tak kena duri." Macam tulis aku cari dia cakap. Aku pun ikutlah cadangan dia dan yes, memang menjadi. Memang tak sakit dah kalau kita harvest berry tu. Sambil tu Shira sempat gak dia memancing. Apa yang dipancingnya pun aku tak tahulah. Menggunakan gabungan sweet berry dan juga wheat, siaplah biskut sweet berry aku. Aku akan makan benda ni sampailah aku jumpa makanan yang lagi bagus. Sedap kot biskut ni. Oh, bercakap pasal ikan Shira tadi, dia pergi tem kucing ni. Dahlah halang chess. Aku sikit lagi je nak bunuh kucing ni. Nasib baik ada biskut sui ni tenangkan aku. Hey. Farm aku pula dah mula membuahkan hasil dan nampak cantik. Aku have sweet, carrot, sugarcane dan juga sui Aku masih tak jumpa potato lagi. Kena cari ni. Lepas saya tekan farm apa semua, aku gerak pergi mining. First time nak pergi mining ni. Sakit jugaklah nak main dekat deep slate pakai hammer batu ni. Oleh sebab dunia ni tak ada cara yang lebih efektif nak mining awal-awal Aku redor je pakai hammer yang begitu perlahan ni Tapi jumpalah juga gold, lapis dan yang paling penting Aku jumpa diamond Cerita mining ni aku ringkaskan je sebab Macam dunia lain juga tak ada benda yang beza pun sama je semua Cuma yang ni dia macam sexy sikit Aku nak tunjuk aku jumpa diamond je sebenarnya okay, so kan harinya Idea untuk menambah benda dekat farm aku tiba-tiba datang Aku cuba nak bawa lembu ni balik ke base Ingat tak tempat yang ada banyak labu tu Aku kena tarik lembu-lembu ni Dari sana sampailah ke base Tak adalah jauh sangat Tapi jalan bukit ni agak mencabar lah Kesudahannya Aku berjaya juga bawa balik lembu tu Ke base Sekarang kita dah ada daging lembu untuk korban Yeay Lepas tu sempat pula aku belajar buat meja dengan kerusi Aku buat lepas tu letak je lah Ada je aktiviti bukan-bukan aku buat kan Beberapa hari lepas aku pergi mining Finally siap juga iron armor aku Kau tengoklah lah ni Boleh lah kuat sikit kan Tak adalah mimik tu boleh bunuh aku lagi Backpack aku pun dah jadi iron dah Esoknya Masuk je ke dunia ni Ada chest dekat dalam rumah aku Rupanya Syirah ni pergi jalan-jalan tak ajak Lepas tu dia jumpa beberapa cincin Aku ambil cincin dolphin Water walking Dengan fire resistant Itu je lah kot yang penting Dolphin tu untuk berenang Dan fire resistant tu aku boleh guna masa pergi nether nanti Thanks Shira Alang-alang ada Shira ni Aku pun jangan jalan lah dengan dia Shira tunjuk perkampungan bawah tanah yang dia jumpa Banyak juga villager kat sini ya eh? Dan finally aku jumpa juga potato yang aku cari Dekat sini lah Lul kat sini banyak makanan je Tak ada yang gempak pun Tapi tempat ni akan function tak lama lagi Korang tunggu Dalam pada itu Sempat juga kita orang jumpa tempat Amethyst Aku dengan Shira kutip apa yang patut Sebelum kami balik semula ke base Balik ke base Aku apa lagi kan? Tanam semua potato. By the way, korang tengok warna macam pudar kan? Sebab sekarang ni musim luruh. Dunia ni ada 4 musim. Sedar tak sedar dah musim luruh. Inilah dia, faham aku. Ada gandum, tebu, potato, lembu. Sementara itu, Syirah dah mulakan kerja keras dia membuat rumah. Rumah bulan dia katanya. Adalah juga build dalam siri aku harinya. Ha, cantiklah juga kan? Hari ni aku dengan Syirah kono konon-kononnya nak pergi nether. Jadi aku suruhlah Syirah buat portal. Memang ikut Arhan betul. Portalnya dah siap. Tapi tak ada siapa pun masuk. <coughs> sebelum masuk, kenalah enchant dulu armor kan? So kita kena siapkan enchanting table punya tempat. Lepas tu, baru kita boleh masuk. Tapi masalahnya satulah. Bookshelf tak cukup lagi ni. Siap tempat enchant, level pula tak cukup. Kenalah buat SP grind. Ingat tak zombie spawner yang sebelum ni? Rupanya dalam dunia ni kita boleh angkat spawner Kalaulah aku tahu memang lembu tu senang dah kerja Aku lepas tahu tu apa lagi Aku angkat lah Spawner tu lepas tu bina XP grinder dekat base Sekali Syirah boleh pula tayang rose gold armor dia Rose gold ni adalah armor gold yang bersalut copper Jadi dalam dunia ni gold tak adalah useless sangat kan Tengah-tengah kena kacau tu Pembinaan pun dah nak siap Aku angkat spawner Berat gila Letak dekat dalam building Dan poof. Aku pun tak boleh keluar Syiram nampak bantu pun waktu tu Tolong Tolong Tau Tau Tau Ok Ok Ok boleh kata siap lah XP grinder ni Jangan risau Kita akan ubah dari masa ke semasa Tapi buat masa sekarang Aku penat So ini je lah yang aku mampu buat Dah ada level ni Senang sikit nak enchant kan Aku dapat baik punya enchant untuk pkx aku Harap-harap luck ni berterusan lah Luck yang berterusan lah sangat Sedar tak sedar Dah masuk musim salji dah di dunia ni Dan Dah ada dekat setahun dah kami kat sini Aku mengalirkan air mata apabila semua tanaman aku mati disebabkan air semua beku. Musim sejuk kan? Yang paling pedih sekali aku lah Habis semua tercabut. Tak tahu nak sedih ke nak gelak. Boleh tahanlah juga kesan musim sejuk ni kan? Aku malas nak fikir pasal farm tu dulu. Jadi aku mulakan re-roll villager untuk mending. Dahlah aku terhit villager tu tak guna betul. Nasib baiklah James ada teman aku. Akhirnya aku dapat apa yang aku nak. Mending. Lepas tadi. Oh mending oh my god Hi. Oh finally aku kena trade je kan satu kan uh -uh. Lepas tu aku sempat lah ambil gambar satu dua dengan James buat kenang-kenangan Masa musim salji ni lah aku rajin nak jalan-jalan Sekali jumpa gua penuh dengan campsite Inilah yang dipanggil sarang mimik Aku explore sarang tu memang best lah kan Dalam chest tu ada diamond pickaxe gila lah Dan nama sarang mimik Aku lawan dengan Mimik Gold. Dia drop jeb setikai lagi. Lepas tu ada Mimik just scare aku. Mimik ni memang terbaik lah Dia drop rantai untuk aku. Yes. Kembali ke base. Ha kau tengok ni. Aku dah letak gelas greenhouse untuk tanaman aku. Aku pun tak pasti menjadi ke tak. Gelas ni patutnya melindungi tanaman aku. Harap-harap begitulah. Aku kena pecahkan sikit ais supaya jadi air. Selagi air ni di bawah gelas hijau ni, dia tak akan beku. Macam biasa. Syirah perlukan perhatian. Aku pulau dia. Farm lagi penting kot sekarang ni. Oh, rantai yang aku dapat tu. Cantik kat lah. Ada bentuk love. I love you. Muah. Hari ni aku dengan Jim ni asat gua spider yang aku jumpa dekat dengan base kami. Of course lah gua tu penuh dengan spider. Yang biasa pun ada. Yang poison pun ada. Lu dalam tu biasa je. Ada portion-portion negatif. Tapi Jim excited dengan satu benda ni. Melon seed. Bane of antropod. Bagus lah oh right? dia my macam... God. Soft one Cuma so, we, did it. we did it Sebab melon tu boleh trade dengan villager untuk lebih emerald Sebab tu lah Spawner macam biasa James kebas Laju jelah lah makhluk ni Kami gerak ke nether lepas tu Objektifnya adalah untuk mencari nether fortress Apa lagi kan Senang lah juga jumpa James buat ladder untuk kami panjat Loot kat sini yang paling terbaik adalah running shoes Aku kasi James sebab dia banyak tolong aku dalam dunia ni. Dan benda yang paling best akan berlaku. Bila kami jumpa Blaze Spawner ni. Dekat Spawner ni ada Blaze Guardian. Tapi haram seorang pun tak bawa bow. Jadi nak bunuh macam mana guys? James kebas Blaze Spawner macam biasa. Lepas tu bawa cover world. Tapi kau tengok jelah apa yang akan berlaku. Angkatlah je, angkatlah. Dekat, angkat lah je. Angkat lah. Jom. Dekat-angkat. Dah, dah, dah. Aku tolong. Aku tolong. Aku, aku tolong. Aku defend. Aku defend. Dah dah dah dah dah, dah. <laughs> Boleh pula kita orang lupa Blaze boleh spawn dengan suka hati kat Overworld Nasib baiklah rumah kami tak terbakar James pun letaklah spawn dia tu dalam air Untuk menyelesaikan masalah sementara ni Cerita kat Nether tak habis lagi Aku dengan James cuba nak bunuh juga Blaze Guardian tu Manalah kita orang tahu Rupa-rupanya Shaiton ni boleh meletup Oi, Maka arwah Oi, lah what? kami berdua <laughs> <laughs> <laughs> Begitulah kisah kami berdua di nether Nether, oh nether Keesokan harinya, aku sambung lagi dengan farm aku Ganti tempat sugar cane dengan melon Bila banyak melon, boleh trade untuk dapat emerald Lepas tu boleh beli mending book Mending untuk semua Selesai tanam melon, aku dah siap-siap nak buat sistem penyimpanan yang lebih kemas Letak chest sikit Sambung wayar sikit Sambung panel sikit Bolehlah siap 10% Tempatnya ya Kita buat slow-slow Pejam celik, mati respon Mati respon dan nak habis Dah musim sejuk Sudah masuk ke musim bunga Maka cairlah segala ais-ais Seperti awak Mencairkan hati saya <laughs> Pengembaraan kami masih jauh Aku mining punya lah lama Hanya mampu dapat 4 je ancient debris ini bermakna aku hanya ada satu je netherite Jadi aku gunakanlah netherite itu untuk upgrade aku punya diamond broadsword Ke netherite broadsword Ok lah tu buat masa sekarang Tapi itulah stres. Satu je netherite Aku kembali ke nether untuk explore pula kali ni Disebabkan di nether ada satu di antara empat bos penting dalam dunia ni Aku kena mencarinya Aku rasa aku dah jumpa dah tempat dia Aku akan kembali dengan geng-geng melawan bos ni Kau tunggu Sebelah dia macam ada tempat terbiar Siap ada chest lagi Dalam chest tu ada ghastia Terbaik Susah juga nak cari ghastia kan Aku sambung explore lagi Ada pula temple atas aku Ingat tak temple dekat base Itu temple kayu Yang ni temple blackstone Aku punya lah excited Sampai terlupa pula ada trap chest kat situ Maka terdengarlah bunyi TNT dan Dengarkanlah Di sepanjang oh malam no. aku berdoa oh? Sedih item semua Meletup dan hilang Aku jumpa lagi Nader Fortress Aku loot semua cincinnya ada Kebanyakannya cincin yang sama je lah Tapi yang paling best kat sini Aku jumpa spawner Strider Aku bunuh semua Strider yang spawn Lepas tu aku ambil spawner bawa balik Aku try letak kat tanah Sama juga kes dia macam Blaze Dia tetap spawn Jadi Jadikan dalam air lah juga jawabnya Kita menuju ke pertengahan musim bunga Rumah si bulan syira Sudah pun nampak siap kau tengok cantik gila. Lepas tu rumah aku dengan James ada extension dah sebelah kiri untuk storage system kan? Memang tak ada plan pun nak cantik kan? <laughs> Dan malam tu juga rakan baru kita datang daripada atas langit iaitu Hanif Q. Elok dia datang je terus Bloodmoon. Jadi aku temanlah si Hanif ni lawan semua mob yang spawn. Buat ambil XP katanya. Meriah jugaklah malam tu. Bloodmoon pun dah nak hampir tamat, kami berjaya survive sampai pagi. Dan Hanif melompat kegembiraan di atas farm aku Awal awal pagi dah ada wandering trader ni datang Pantang setiap siri mesti ada je wandering trader ni Aku belilah gaca bandel kat dia Nak tengok kena scam ke tak? Aku dapat golden apple dengan chainmail boots Okey lah tu nasib baik tak kena scam Aku sambung kerja aku hari ni dengan menyiapkan diamond armor Diamond pun dah banyak Jadi dah boleh buat diamond armor kot First enchant okey lah Second macam sedih sikit Tengah-tengah hey. tak bernasib baik tu oh, Blue wow. Moon pula keluar Tengok James Aku saja je kacau James masa ni Kau tengok oh, lah Once in the blue moon Itulah kata pepatah eh. James Waaaaaah wow. oh, Aku nampak, aku nampak James, once in the blue moon Ya, aku nampak, aku nampak James, what is it? So... <laughs> <laughs> By the way, tempat XP grinder dah siap upgrade James pun tambah lagi satu spawner dalam tu So, zombie lagi laju jatuh Aku malam tu duduk dekat XP grinder je sebab nak lagi dua armor kan Blue Moon dah nak tamat Cantik jugalah bulan biru ni Bukan selalu Disebabkan aku baik hati Aku pun tolong enchant James punya rapier Rapier ni taklah kuat mana Tapi laju Dengan dia tembus armor So pedih lah jugak kan James yang pilih Aku buat je Masa ditunggu telah tiba Kami akan ke the end. Shira tak dapat nak ikut sekali Sebab dia kena ke bulan katanya Aku last enchant unbreaking dekat armor aku Dan dengan itu lengkap lah Set diamond aku ni Ini dia Perjalanan kami dalam stroll kejap je Walaupun stroll ni macam besar Punyalah cantik entrance tak pergi D&D Macam stage model James macam biasa Ikan belacak punya sponsor pun dia nak kebas Sambil tu aku isi semua ender air Dan kami dah bersedia Korang dah bersedia ke? Nak ke island tu jauh lah juga James terpaksa buat tangga Lepas tu pakai enderpearl je lompat Dunia ni punya fight macam senang sikit Sebab tower dia rendah dan kristal dia tak adalah guard sangat. Jadi fight ni mudah je bagi kami berdua. In the Dragon berjaya yes! disalahkan. Ambil-ambil spi. Ambil-ambil-ambil. Woohoo! Oh. Oh, terus terang eh tempat ni. Oh. James ambil Dragon Egg sebab aku tak nak pun tak ada guna. Aku mainlah juga beberapa orn yang eksklusif kat The End. Untuk upgrade armor. Designasi seterusnya... NCT The end memang dah berubah Apa benda semua dah jadi api merah Nasib baik kami ada ring of fire resistant, tahan Tahanlah panas-panas api ni Sampai kapal ni pun boleh terhempas weh Seperti yang dijangka Dalam kapal tu ada Lytra Bersama-sama inggot-inggot lain Kesian semua yang dah mati masa kapal ni terhempas. Aku bagi James Lytra tu Sebab aku tak minat pun Lytra Kami sambung lagi berjalanan eh? Kali ni aku guna seruling buat panggil Ender Whale. Aku hentam je Sekali James pergi naik benda tu Aku pun join sekali Alangkah mangkuknya kami berdua Of course lah kena ada chorus fruit dekat pancing nak kawal dia kan Manalah aku tahu Aku ingat seruling tu kawal dia Aku pun tiup lah seruling tu James dah terjun lah Lepas tu aku dah mula hanyut dah dekat The end Cubalah juga pakai seruling Memang useless Dah dah aku turun Buang masa punya ikan paus Exploration kat the end ni best jugalah Sebab ada macam-macam warna kami singgah dekat satu pondok ni Tak sangka ada kristal paling rare dekat dalam pondok ni Pondok ni bukan pondok biasa Ada amber gem Satu lagi item rare Memang berbaloi. Dan tiba-tiba dekat depan hutan tu Kami jumpa tempat yang paling penting dalam siri ni Big boss yang pertama dari 4 Istana Obsidilis Istana ni kosong je Apa yang penting adalah apa yang ada kat atas dia James dengan pantas terus buat scaffolding sampai ke atas Sampai je kat atas kami terus buat persiapan dengan letak blok keliling Dan buat ala-ala base kecil Boleh nyor nyorok-nyorok kan kalau perlu Bila kami berdua dah bersedia Aku letak eye of ender dekat slot tengah tu Dan bermulalah perlawanan dengan bos tu Bos ni kelemahan dia adalah rune dekat keliling dia Yang kita kena pecahkan Masalahnya rune tu obsidian Jadi sambil elak sambil pecahkan Api dan juga ais Itulah elemen bos ni Aku range James Mili Teringat pula masa-masa kat Dunia naga kan Masa aku nak pecahkan ruin, Elok je bos tu empap aku Yes empap Itu satu lagi kuasa dia Aku pun matilah Bila bos tu hilang je Itu tanda nampak lah tu Aku memang fokus nak hancurkan ruin je Sebab aku ada pickets yang lagi laju James dah lah pakai iron armor Nak tanda aku kena tank juga Mati tu benda biasa Bila dah dapat rentak Dah boleh makan dah bos ni Tapi sebab aku gelabah sangat boleh pula aku terdrop diamond pickaxe aku Tak guna punya button Q Hilang terus pickaxe weh kena empap Aku sedih sepanjang fight tu Nasib baik ada James kasih kata-kata semangat Setelah hampir 5 kali mati Akhirnya settle juga bos ni oh, Yes Dah mati pun siap spawn tower obsidian tak menatang ni Boleh tahan susah juga bos ni Maka matilah satu daripada Empat big boss dunia ni Tiga lagi yang tinggal Loot boss ni pula Memang gempak Pertama sekali Kami dapat ring baru Ring slow fall Yes Senang sikit nak jalan-jalan kat DN ni Dan pickaxe diamond aku Ibarat lahir semula Elok pula dalam chest tu Ada diamond pickaxe Aku kembali senyum Dah ada ring tu apa lagi Terjun lah. Pengembaraan kami di Ddn Tamat Buat masa sekarang Keamanan di DN Dah berjaya dikembalikan And the whale pun Dah bebas berenang Beberapa hari kemudian Aku kembali dengan rutin biasa Bercucuk tanam Dan buat trading emerald Alangkah terkejutnya Aku bila aku kembali Ke kampung bawah tanah Yang aku jumpa masa dengan Shira tu James dah ubah kampung tu 100% Kampung tu dah jadi Pusat perdagangan emerald James Tengok semua villager ni beratur Ini semua kerja James Oh kembali ke base Aku dah buat satu bangunan ni Memang ras untuk barang-barang di end. Hari ni aku nak tukar armor aku Jadi aku masak ingot guna endstone smelter ni Ingot tu satu hal Lama nak masak Nak belajar guna infusion table ni pun satu hal Dekat 30 minit jugalah aku cuba nak faham Kegagalan demi kegagalan Akhirnya aku dah sedia Wahai chest plate Infuse lah Wahai boot, Infuse lah Inilah dia armor baru aku Crystal Light Armor Walaupun tak siap Dengan tahasnya armor itu Dan keamanan di end Sudah masanya kami bertiga berehat Walaupun Syirah tak buat apa-apa Kami masih akan di sini Lebih kuat dari biasa Kerana ada lagi baki-baki Big Boss yang perlu kami kalahkan Tiga lagi yang masih menanti Di mana? Di dalam dunia Minecraft Extra Kita kembali semula ke pengembaraan kita di dalam Minecraft Extra. Okey, kita mulakan dengan Hanif yang tengah menyiapkan menaranya yang takkan siap sampai habis video ni. Sementara itu, aku kembali ke DN sebab aku tak habis explore NCT lagi. Banyak gila shalker weh. Aku mula-mula kecewa sebab aku dapat shalker bot kosong je. Aku ambil. Sampailah aku sampai satu bilik ni. Tempat ni memang annoying gila sebab ada spawner shalker rupanya. Bukan satu, bukan dua tapi lapan weh. Aku cuba pecahkan mana yang patut Bila aku dah mendarat Aku buka chest Loot dia memang best gila Ada ring legendary tambah nyawa Ada ring of jambus juga Lepas tu yang paling best adalah akhirnya Aku jumpa ring mythic Iaitu ring of light Yang bolehkan aku terbang Inilah yang dipanggil kuasa selamun Tak sia-sia mengadap beribu syalka kat dalam ni Dalam tu juga ada diamond Gold ingot dengan beberapa tool diamond Okey lah juga Aku letak semua dalam shuckle box dan balik. Inilah dia semua koleksi cincin aku. Banyak gila. Ini termasuk cincin yang James jumpa. Aku ada lebihan cincin yang akan aku bagi dekat Syirah dengan James nanti. By the way, inilah keadaan aku sekarang. Pakai topi untuk naikkan fortune. scarf untuk naikkan looting. Tali pinggang love buat tambah nyawa. Dan kaki tajam buat tahan knockback. Aku dah ready lah kot. Oh lupa pula. Nak kena enchant armor baru aku kan? Okay lah enchant armor ni. Haa siap Inilah aku bila pakai armor Berkilat Merlip Bersinar Korang nampak yang ender hammer ni Aku buat semata-mata nak cari ancient debris cukuplah untuk buat netherite Upgrade bow aku Aku juga guna netherite Untuk upgrade shield aku jadi netherite shield Walaupun nama dia bug Dah siap full set Yeay Sudah tiba masanya untuk kita melawan big boss yang kedua Aku ditemani oleh James Shira masih lagi dalam perjalanan kesini Dengan diamond pickaxe James mengaktifkan mata tu Dan keluarlah Big boss yang kedua Nether Gauntlet Mula-mula kami try lah juga tembak Sekali takde effect Rupa-rupanya mata di tapak tangan boss tu Kelemahan dia Maka bermulalah fight dengan boss ni Serangan dia takde lah laju sangat Dia ada serangan Brofist Yang tu elak je lah Tapi aku risau Sebab serangan tu pecahkan blok dekat bawah Jadi arena ni tak rata Dengan boss yang suka terbang ni kami ada sikit je masa nak serang mata dia Pertengah perlawanan Brofist bos ni dah mula ada api Nasib baik kami pakai ring of fire resistant Lepas tu bos tu boleh pula sangkut dekat atap arena Aku dah confused lah mana bos tu Inilah masalahnya bos yang terbang-terbang ni Dia pula yang sangkut Tak lama lepas tu bos tu turun Pigman pun siap tolong kami kot Oh lagi satu Bos ni ada kuasa di mana dia akan mining block bawah kau Tahu-tahu je dah ada dia dah lubang, Stress aku. Sekali lagi bos ni terbang lepas tu sangkut kat atap. Dia yang jadi geram tu bila nyawa dia reset balik. Lalu aku dengan James pun pandang satu sama lain dan kami mengaktifkan kuasa selemon. Dengan kuasa selemon aka kuasa terbang, aku dengan James serang bos tu. Sampai keluar-luar arena lah kami lawan dan dengan serangan brosword aku, Nethergontle berjaya dikalahkan. Ambil, ambil, ambil, ambil. Oh, ok, ok. Oh. Boss ni bila dia mati, oh, dia siap aku spawnkan ancient debris. Baik, sungguh. Dua boss sudah settle. Kita kolokasi seterusnya. Kembali ke pusat Emerald James, ada masalah berlaku. Satu daripada villager dia sakit pula. Tak tahu apa sebab. Yang lain semua ok je. Tapi ada satu villager ni nyawa dia tinggal setengah. Villager ni penting sebab dia jual fire expert enchantment untuk boss terusnya. James pun apa lagi? Dia sembuhkan villager tu guna potion? Sayang sungguh James ni dengan villager dia Eklan dah habis Kita sambung pengembaraan kita semula Kali ni Kami kena pergi di bawah tanah Dengan mengikut bunga-bunga ni Bunga ni akan menunjukkan kedudukan bos kita yang seterusnya James dengan pantasnya terus yolo je terjun Aku pun follow je lah Inilah dia Big boss kita yang ketiga Void Blossom Sebab itulah James tak enchant fire aspect Sebab bos ni lemah api Berbeza dengan sebelum ni Bos ni tak boleh terbang jadi kami tak perlu nak guna selemon punya power Boss ni tak adalah susah sangat Damage kami pun ok Untuk serangan boss ni Dia ada keluarkan duri dari bawah tanah Yang tu kena elak lah Lepas tu dia spawn bunga keliling dia Macam end crystal Kena pecahkan tu Kalau tidak sampai ke esok benda ni akan heal Settle pecahkan Sambung serang Lepas tu kena pecahkan lagi bunga ni Kali ni ditambah sikit Tiba-tiba ada pagar pula jaga bunga tu Tapi tak ada masalah Sebab PKX saku ada efficiency kami pecahkan semua bunga Lepas tu sambung serang Kali ni bunga ni tembak poison bomb dengan asap pula Dah nak mati ni memang macam-macam kuasa keluar Aku tarik perhatian bos tu Sementara James settlekan pakai fire aspect rapier dia Pecahkan bunga buat kali terakhir Dan boom Void Blossom berjaya dikalahkan Eh dah 3 bos Tinggal lagi satu Bawah tanah dah settle Kita ke lokasi seterusnya Rhea sebentar melawan bos-bos besar Aku dengan James berjalan-jalan kejap Mencari sisa-sisa tempat yang kami tak pernah explore lagi Tempat pertama Woodland Mansion Mansion dalam dunia ni lain sikit Entah apa eksperimen yang diorang buat kat sini Siap ada stone golem pegang crossbow Macam biasa Mansion ni Yang tak best ni ada evoker Yang ni banyak gila Lepas satu-satu evoker yang aku bunuh Sampai aku ada lima totem kot Tapi tempat yang paling menariklah mansion ni adalah bawah tanah dia Dan serentak dengan itu Putri bulan kita sudah datang. Ini dia, Shira. jauh betul perjalanan dia dari bulan kan? Okey, sambung cerita bawah tanah ni. Rupa-rupanya ada projek lain bawah ni. Adjudicator ni boleh pula nak saman menatang apa entah. Nasib baik kami datang tepat pada masanya. Tak sangka pula ada mini boss fight kat sini. Dengan keadaan sekarang, Adjudicator ni bukan lawan kami. Mudah. Ya. Yeah. Mudah. Syirah kembali Golden Mansion Selesai Syirah pun ajaklah kami jalan-jalan kejap Mula-mula pergi dekat Ghost Town ni Siang-siang pun ada hantu tu. Lepas tu pergi naik kapal Anun Kat sini annoying Sebab ada efek mining fatigue Lepas tu banyak spawner Memang combination yang paling terbaik Lu dia kat bawah best jugalah Ada block of diamond Emerald dengan trident Aku tak boleh main Jadi aku balik Buat susu botol dan minum Siut punya mining fatigue Next Syirah bawa kita orang ke rumah hapi ni Macam tempat lain juga Dalam ni banyak sponsor, spider pulak tu Sini pun ada cincin juga Rasanya kat sini lah dapat cincin masa mula-mula tu kot Elok atas layah house tu pula ada pulau terapuk Kita orang pun masuk lah pulau tu ikut bawah Pulau ni objektif dia adalah kena pergi ke Tata Raja Raja Langit kot Dah sampai Tata tu Aku pun nak lah main gold block kat situ Sekali kena scam Apa? <tuk> Apa? Disebabkan kami masuk ikut bawah yang bagian bawah tu semua kami dalut. Tak adillah spesies sangat pun lu dia. Dengan itu habis dah file episode dengan Shirah. Kita sambung lawan boss. Inilah tawernya. Tower di mana big boss keempat berada. Macam tahu-tahu je tower ni. Siap ada air lagi. Apa lagi kami pun panjatlah. Sampai ke atas, James mengisi semua blok dengan Soul Star dan bermulalah boss fight yang seterusnya. Versus Night Lich. Tiba-tiba suasana jadi malam weh. Okay fight ni memang kena guna Sailor Moon. Tak boleh buat apa Sebab Shaiton ni terbang je Tak pernah turun Dia punya serangan cantik lah juga Magic warna biru Macam bunga api Aku range lah macam biasa Adalah pula Phantom ni kacau time ni Aku tak pasti bos ni spawn Phantom ke Ataupun memang aku tak tidur Dah ada James dengan Shira ni Kerja jadi senang Bos tu sibuk serang aku dia orang berdua settle kan Makin sikit nyawa bos ni Makin meriah serangannya Yang mana aku boleh elak tu aku elak lah dengan phantomnya kacau lagi. Dan ada dekat habis waktu itu baru aku perasan. Memang bos ni yang spawn phantom, siot betul. Terbang punya terbang. Akhirnya dengan ayunan pedang Shirah Night berjaya dikalahkan. Oh. Ye. Ini kalau tak ada kuasa selemon ni memang bertahun nak kalahkan bos ni. Nasib baik ada kuasa selemon. Kami dah kalahkan kesemua big boss. Obsidianith, Nether Gauntlet, Void Blossom dan Night tapi keamanan di dunia ekstra masih belum dipulihkan James melakukan kajian Dan membaca buku-buku yang ada Dan rupa-rupanya Kami perlu ke The End semula Di mana semuanya bermula Menggunakan Dragon Egg, Obsidian dan Android James memulakan ritual Dengan tiba-tiba ada mata muncul Ini Eye of Ender Yup, lawan kami seterusnya Di Eye The Eye ni nampaknya lemah dengan bawah aku Nampak macam senang je Aku pun terus je menembak di pertengahan fight DI ni berpecah jadi tiga Nak tahu yang mana betul senang je Yang macam terbelah tiga Itulah bos yang sebenar James yang tahu. Tinggal sikit je lagi nyawa bos tu Tiba-tiba dia menggunakan kuasa rahsia Di mana bos ni akan teleport random player ke mana-mana yang dia suka Dan bos ni teleport aku sampai kena kick dari dunia ni Apa punya ability lah Aku pun masuk semula Dan kali ni aku tak buang masa Dengan panahan dari netherite bow aku Matilah kau wahai DI Right, Thank <sighs> you man Kami bunuh baki-baki clone -baki bos ni Tetapi dia bukan penamatnya James mengajak aku dan Shira Menuju ke bos yang sebenar-benarnya Bos yang mengawal dunia ni Dunia ni sepatutnya biasa je Macam mana entah boleh jadi ekstra Kami bertiga menuju ke The Void Untuk melawan Void Shadow Void Shadow adalah bos penamat dalam dunia ni Siapa sangka ada dimension Void ni kan Banyak juga anak dia spawn Mula-mula kami confused Tak tahu nak buat apa Sebab void shadow tu asyik terbang je Rupanya Kami kena pantulkan serangan anak-anak dia Ke arah kristal Untuk kurangkan HP boss ni Susah jugalah Sebab selalu kita pantul balik ke enemy Tapi kali ni Kita kena pantulkan orb tu ke arah kristal Dah lah banyak gila anak dia kejar Aku memang fail bug ni James dengan Shira yang jalankan tugas Memang terbaik Bila dah cukup kristal yang dipecahkan Boss ni akan turun. Sama macam Wither Masa ni lah kita orang serang Tapi disebabkan bos ni tank gila Tak sempat nak bunuh dia masa ni Kenalah ulang lagi pecahkan kristal Fight ni tak susah Sebab kami boleh tahan damage dia Tapi dia agak lama Sebab nak pecahkan kristal tu Sekali lagi Void Shadow turun Kali ni kami berjaya bunuh bos ni Akhirnya yes, yes. Anak-anak yeah. dia pula Penuh skrin aku Dengan korbannya Void Shadow Tugas kami di sini dah selesai Masa untuk pulang ke Overworld Selamat tinggal The End Kali ni James pasti Keamanan di dunia ini dah kembali pulih sepenuhnya Dengan kuasa DI dan Void James akan menjadi pemilik Ender Dragon Sekaligus menamatkan kegelapan dalam Overworld Nether dan The End Berapa hari kemudian Telur naga dah menetas Shira pula dah ada pelampung flamingo apa entah Kami bertiga dah seronok Sebab semua dah kembali aman Tak lama lepas tu Naga pun dah makin besar James pun bawa naga tu jalan-jalan. Cantiklah juga Ender Dragon ni. Dan saksikanlah kampung kami yang cantik ini. Boleh nampak rumah aku dengan James, rumah Shira dan rumah Hanif yang tak sia-sia sampai ke sudah. Tugas kami di sini sudah selesai. Masa untuk bergerak ke dunia lain. Terima kasih Minecraft Extra. Perjalanan ini menuju penamat yang pahit untuk kita telan Biarpun kita tak kenal lama. Persinggahan keringkan air matamu. Setiap pertemuan kan ada garis pemisah. Betulannya hati pertemuan ini dunia seakan melihat saksi persembahan hari ini. Hiburkan diri sebelum tirai dilabuh. Luahkan kotak suara, ceritakan semua. Saat langkah diatur, dunia pun berubah. Ayat bercela, ketemu nokia. Gerak tangan tulis nota, angka cawan dirub sama. Cerita di hari ini. Komedia yang telah tercipta Marilah menari bersama Lupakan semua Jalan dunia Nokta yang ditulis menanti Sambungannya